Dobre večere, održali smo sjednicu predsjedništva Nacionalnog vječa, kluba zastupnika FADZ-a u Hrvatskom saboru. Glavna tema naše današnje sjednice bila je analiza izbornih rezultata na lokalnim izborima. Prvi krok je u večer u nedjelju. Nakon analize izvukli smo određene zaključke. Prvi je da smo izrazito zadovoljni što su i ovi lokalni izbori potvrdili da je Hrvatska demokratska zajednica najsnažnija i pobjednička politička stranka i nakon ovih lokalnih izbora. Za sada je HDZ pobjedio, kada zbrojimo gradove i općine u kojima smo pobjedili u prvom krugu, već u 208 jedinica lokalne i područne samouprave. To je negdje oko 37% ukupnog broja gradova i općina. Pri smo pobjedili u četiri županije u prvom krugu. Naši kandidati idu utakmice kao prvi u drugi krug, u šest županija gdje su kandidati HDZ-a, u dvije županije sa našim partnerima, to je Župan Kožić i Župan Koren, dakle Zagrebačka i Koprivničko-Križevačka županija, te kao drugi idemo utakmice u još pet županija, dakle Šibensko-Kninska županija, Ličko-Senjska, Djelovarsko-Bilogorska, Varaždinska i Primorsko-Goranska županija. On drugi, ali eto, bit će bolje drugi put, u svakom slučaju lista HDZ i naših partnera hsls se i hsl druga lista u gradu Zagrebu. No, kada gledamo cijelinu i rezultate... Uh, i u Rijeci gdje je Josip Ustorovovic treći, malo na tonovo da bude drugi, je Vicenik Hanović drugi u splitu, bio Ivan Radić prvi u osivku. što su jako, jako dobri rezultati u uh, najvećim hrvatskim gradovima. Vodite računa da je pobjeda Andra Krstovlovića opare 24 godine bila prva pobjeda HDZ-nih kandidata uopće od kad postoji sustav izravnih izbora za gdje se govori o utvrdama, to se čao. Marko Ilić je lič, ozbiljan kandidat, jednako tako i bojite se da je multanskoguće bije utvrnu to Pa što se tiče ličko senske županije, dakle tu je situacija specifična, prije četiri godine uh, je u uh, to dolo Dado Miljenović bio kandidat HVZ-a, pobjedio u prvom krugu, ovaj put on ima svoju stranku, HVZ ima sjajnog kandidata, Nesta Petrija koji je jedan od uh, najagilnijih članova mladežih HVZ-a prije par dovinu a sada je zaista jedan od najpolitičnijih kandidata i pokazao se izvrstan, dakle suprotno onome što se moglo čitati o svojevrsnim anketama, njihov rezultat je čini su manje od 300 glasova, prednosti za aktualnog župana, ali uvjeren sam da će u drugom krugu jednostavno pobijediti. Što